Der har været meget snakker om abort i USA, så meget at vi næsten har glemt, at det også er på med loven i katolske europæiske lande, som Irland og Polen. I Danmark der er dækningen meget ensidig. Uh, USA er skøre, nu vil deres ret forbyde abort. Men hvad ville der ske, hvis Jens Rode blev super populær, og kristendemokraterne blev tunge på vægtskålen for den næste regering? Det kræver kun et simpelt flertal at forbyde abort i Danmark. Der er næsten ikke noget i grundloven, som beskytter kvinders rettigheder. Den blev skrevet af rige hvide mænd, og vi har ikke ændret den meget siden. Et simpelt flertal kan ikke bare forbyde abort, de kan også sige, at det er kriminelt med tilbagevirkende kraft, så hvis man har fået en abort på noget som helst tidspunkt i livet, kan man blive dømt for det. Og der er også tilladelse til i grundloven, at man fjerner stemmeretten for alle, der er dømt for at have fået en abort. Men hvad med menneskerettighederne? Den europæiske menneskerettighedskonvention blev, ligesom den amerikanske forfatning, skrevet på et tidspunkt, hvor abort var forbudt i det vis af den vestlige verden. Og ligesom den amerikanske forfatning, så er Menneskerettighedskonventionen blevet tolket dynamisk, og derfor så har domstolen indfortolket rettigheder for kvinder. Det er det, som Søren Pape og Nick Hakeup kalder aktivistiske dommere. De kalder det udemokratisk og siger, at dommerne står på forbrydernes side. Og så spørger DR og TV2, så siger de præcis det samme. I fredag så det i begge om tillokning. Den ene journalist løg om nyhedsværdien, og den anden insisterer på, at stakkelsbetjent ikke kan gøre deres arbejde, hvis ikke de må undertrykke alle borgers menneskerettigheder på alle tidspunkter døgnet der er et konkret eksempel på, hvorfor vi har brug for dynamiske menneskerettigheder. I øjeblikket der siger Menneskerettighedsdomstolen faktisk, at det er tilstrækkeligt, at kvinder fra for eksempel Polen og Irland kan rejse ud af landet og få en abort. Så der er ikke noget i menneskerettighederne, som stopper Danmark fra at kriminalisere det igen. Og det er selvfølgelig ikke i orden, men danskerne ved så lidt om menneskerettigheder, og medierne elsker at misinformere. Så I er nødt til at dele den viden, jeg lige har givet jer. Fortæl, at grundloven ikke forhindrer, at vi kriminaliserer kvinder, som har fået en abort. Og når du så har delt den viden, som jeg har givet dig nu. Så må du have en god weekend, men først når du har delt det.